Hyvää joulun alusaikaa taas paavanormi lahjapajasta. Tänään vinkkinä on lahja vanhemmille ja isovanhemmille. Haluatko antaa terveyttä ja hyvää vointia jaksamista? Meiltä löytyy hyvä ikätesti, joka on räätälöity juuri heitä varten. Lahja, joka jaksaa ja kannattelee vielä pitkään. Ota yhteyttä! Hyvää joulua!